السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من حلقات قناتكم تقنيات عالمية من وجهة نظر عراقية. هاي الحلقة راح نحكي لكم بيها عن الجي بي اس. الجي بي اس اللي احنا جايبين لكم إياه من شركة سينوتراك. سبق قبل أكثر من سنة حكينا عن موديل سابق من عنده، كان الإصدار الأول، وراح تلقون الحلقة موجودة على القناة، وشرحناها بالتفصيل عملية الربط مالته، وشلون تستخدموه. قبل فتره صدروا هذا الموديل الجديد اللي به مميزات اخرى افضل من الاصدار السابق اضافه الى انه صار اسم الشركه بشكل محفور مباشره على الجهاز من للتقليد التقليد الجهاز هنا مثل ما تشوفوا يجي بهاي المكونات الجهاز نفسه هذا هنا اسم الشركة محفور عليه بشكل حفر وليس بشكل ستيكر ممكن تقليدها الواير اللي يربط وياه إضافةً إلى كتف اللي يستخدم لقطع النارية وهي إحدى الميزات الجديدة اللي صارت بالإصدار الجديد، الإصدار السابق كان فقط تتبع بينما الإصدار الحالي ممكن أن تربط وياه الكتف هذا حتى يسوي لك قطع نارية الواير مالته مثل ما تشوفوه. بأربع وايرات الفي شمال تربط بالجهاز مباشرة والأربع وايرات بها أربع ألوان الربط مات جدا سهل ما يحتاج إلى أخصائي ولا كهربائي خصوصا إذا ردت فقط تعقب يعني إذا مستخدم عادي تريد تتعقبه أنت تربطه بالبيت بدون الحاجة إلى كهربائي او اي شخص يطلع على مكان اللي انت حاطه كل اللي تحتاجه الاحمر والبرتقالي تدمجهن سوى وتربطهن مع حار مباشر من البطاريه مال السياره. والاسود تربطه الى البارد. هاي عمليه التعقب. اذا ردت عمليه قطع الناريه راح تحتاج تستخدم الواير الاصفر مع القاعده مال الكتف. وهاي الربط مالتها مشروح بالكتالوج اللي موجود. الكهربائيين يعرفوه واي واحد عنده يعني شويه المام بالكهربائيات يعرف هاي العمليه تنحط على الفيت بامب بحيث انه يقطع تدفق البنزين الى السياره وبالتالي السياره توقف. هاي العمليه عمليه قطع الناريه تحتاج ان يكون اكو رصيد بالسمكارت كارت لانه تتم عبر ارسال رساله من خلال الموبايل مالتك عبر التطبيق اللي هو يشتغل عليه الجهاز فراح توصل الرساله الى الجهاز. يقطع الناريه ويجاوبك برساله يقول لك اوكي. من تريد تعيده ايضا الدزلة رساله معينه بكود الاخر اللي يسمح بتشغيلها راح ترجع الفيد بمب توصله وتدز رساله تقول لك اوكي. فانت بهالحاله تصرف كلفه رسالتين. فلذلك من تريد تسوي قطع الناريه اكيد تحتاج ان يكون اكوراسي اما بعمليه التتبع مثل ما حكينا بالاصدار السابق فالحلو بهذا الجهاز ويمتاز عن بقيه الاجهزه بالعالم كله انه ما يحتاج اي رصيد السم كارت اللي تخليه فقط يحتاج ان يكون بي صلاحيه زمنيه يعني ان يكون سيم كارت فعال ما تحتاج لا ربط انترنت ولا تحتاج تحط به رصيد وهاي الفقره ناكد عليها لانه هوايه ناس تسال عنها ورا ربط الجهاز تجي الى الموبايل التطبيق مالته هذا هنا مثل ما تشوفوا اسمه سيناتراك طبعا موجود بالكتالوج ايضا تدخل على التطبيق هنا راح يطلب من عندك يوزر نيم وباسورد هذني تجيب هنا المعلومتين على الجهاز نفسه كل قطعه تاخذها اكو فشي اسمه اي دي هذا الاي دي هو اليوزر نيم تحطه وتحط الباسورد اللي هي من الواحد الى الثمانية هاي هي تجي ستاندر، انت ممكن تبدلها لكن هي تجي وعاده ما تحتاج تبدلها لانه اللي يريد يعقب السياره لازم يعرف ايضا الاي دي اللي هو على جهازك وما حد يعرفه اكيد بس انت او الناس اللي تنزله في موبايلاتهم، يعني انت ممكن تنزلها في اكثر من موبايل لك لزوجتك لاطفالك حتى انه تقدرون تتبعون نفس السياره بوقت واحد. ورا ما دخلت ذني المعلومتين تدخل على التطبيق. هسه أنا بالنسبه لي منصبه بسيارتي زين راح وقت معين طبعا التشغيل الاول اول ما تربطه على السياره وتحط بيه السم كارت آه، بداخله اكو جلوبات جلوب احمر يضوي انه وصلت له الباور آه، هذا يكون مستمر شغال واكو جلوب اصفر وجلوب ازرق هذا يظلني وامضا الى ان تثبت الاضاءه مالتهم بشكل ثابت بدون وميض معناته انه الجهاز شغل يعني جه شغال يعني شغال وجاهز للعمل. الجلوب الازرق اذا يومض معناته ضعف باشاره الجي بي اس، انه انت في مكان مغلق تحت سقف بصف عماره. فمن يثبت الجلوب الازرق معناته اشاره الجي بي اس سليمه. الجلوب الاصفر اذا يومض معناته اكو عندك مشكله بالسم كارت فمن يثبت ايضا معناته انه التقط الاشاره مالتك وكان يشتغل بشكل نظامي. ورا ما ثبتت ذني الجلوبين تضم الجهاز. الجهاز لازم تضمه في كابينة السيارة يعني مو تروح تخليه بالبنيد البنيد بالصيف يعني درجة الحرارة توصل خمسين مئوية كجو زائداً حرارة المحرك ممكن توصل إلى الثمانين فممكن يسبب عطل الأجهزة الإلكترونية فأنت أيضا لازم تخليه في كابينة السيارة تحت الدشبول جو الكوشن في مكان يكون يعني ما يحجب الإشارة بجدار معدني ورا ما كملته ونصبته اصبح عندك من خلال التطبيق تقدر تعقبه انيا ولحظيا باي مكان بالخريطه انت راح تشوف السياره مالتك موجوده. وقلنا هاي ما راح تستهلك رصيد نهائيا فقط السم كارت يكون بصلاحية زمنيه. المميزات الجديده بهذا الاصدار ايضا قلنا عدا انه موضوع انه اصبحت الكتابه عليه حفر بميزه طبعا حجمها اصغر يعني ملاحظة عن السابق. بميزه ايضا انه قرب مكان اللي تحط به السم كارت اكو فتحه مال شاحن موبايل هذا شنو الفائده مالته؟ انت اذا ما تريد تربطه بالسياره او تريد تشيله من السياره وتستخدمه كاستخدام شخصي، تحطه بجنطه او تشيله وياك باي مكان، انت ممكن تخلي منه أنا من باور بانك الباور مالتك ومع الباور بانك اصبح عندك جي بي اس متنقل تقدر تحطه بجنطه تقدر تشيله وياك فالعمليه مالته انه تقدر تحطه من هنا شاحن الموبايل اللي هو عاده طبعا يطلع 5 فولت. فراح يشتغل عليه بشكل طبيعي بينما من الجهه هاي هو انت يربط على السياره او الماطر او التوك توك على 12 فولت وايضا ممكن يتحمل ال 30 فولت يعني ممكن اللوريات اللي البولتيات الباتريات مالتها 24 ايضا الشغل شك... ش... يشتغل عليها بشكل طبيعي بدون اي مشكله. فهاي كل الفكره اللي ردنا نحكي لكم اياها عن الجهاز وعن طريقه الاستخدام مالته. ان شاء الله تكون الحلقه مفيده ووافيه بالمعلومات. لو عجبك الفيديو ده دوس لايك وسبسكرايب اقعدوا آه بالعافيه